королева весняного квітіння Магнолія. Конкретно цей екземпляр називається Магнолія Solange Сорт Фьюзен. Як ви можете побачити, вона має таку цікаву бокаловидну форму. Також цього року квітіння у нас дуже рясне, тому що зима сприяла цьому погодній умови зими та осені. Тобто була велика кількість дощів, опадів. Тому в Тургар у нас бутону у нас добра закладка відбулася. Тобто ми зараз можемо побачити аномальна велику кількість бутонів. Загалом, як розповів Олександр Хвостов, колекція ботанічного саду складає понад 30 сортів магнолії. Деякі з них можна побачити на центральній алеї, поруч з тюльпанами. А легше прийти далі біля декоративних яблунь Медвецьку можна побачити магнолії Лебнера вона в собі поєднала все найкраще від двох таких різновидів магнолі, як зіркової, це її форму, форма квіточки схожа на зірково-квіткову, та колір від магнолі Суанджі. Магнолія – це рослина архаїчна, вона існувала ще за часів палеозойської, мезозойської ери, тобто коли в нас були ще динозаври ходили по землі, хвощі, плавни, папороті величезні були. Ось. і Її життєвий цикл був прив'язаний до жуків, не до комах, до бджіл. Чоловік пояснює, що посадити магнолій може кожен охочий в себе на подвір'ї, або з насіння, або методом живцювання. Квітнути рослини починають років через 7-10. Олександр каже, що клімат нашого регіону підходить для вирощування магнолій. Рослина, звичайно, любить такий кисловатий ґрунт. Якщо у вас лужний ґрунт, треба його додатково закислювати шляхом додавання, наприклад, торфу або інші агротехнічні засоби. Окрасою центральної алеї ботанічного саду також є тюльпани. Загалом їх близько п'яти тисяч цибулюк, розповіла методистка закладу Дар'я Ковальова. Ми готувалися, як і кожен рік, до параду тюльпанів, який в нас в квітні місяці зазвичай проходить. Але так сталося, що в цьому році лише через соціальні мережі ми викладаємо, щоб наші ем, запоріжці могли милуватися цією красою. Ем, сортів у нас близько, більше 20 ем, різновидів, дуже різні є, махрові форми, жовті, красиві. Перші наші тюльпани з'явилися ще під час відкриття в 60-х роках. І з кожним роком колекція помножується, ми докупляємо нові сорти, хтось нам може подарувати, і також ми вирощуємо, самі їх розмножуємо на питомниках і потім вже висаджуємо нові якісь картини з них робимо. Ось цей тюльпан, який називається «Королева ночі», він пізній, він у нас трішечки невисокий такий, тобто він максимально, можна сказати, до 30 сантиметрів, а здебільшого 20-25 сантиметрів. І, звичайно, він відрізняється своїм окрасою. Також в нашій колекції привертають на себе увагу тюльпани групи сортів Van Eyck, які були виведені у Голландії в 90-х роках. Також в ботанічному саду і заквітли пізні сорти сакур. Це форма махрова, тобто квіточки в неї повні полюсточки не тільки по краям, а ще й знаходяться і всередині квіточки. Сакури це, взагалі, якщо говорити по-простому, це вишня, але яка не дає плоди. Окрім цих рослин, квітне в ботанічному саду і Церсис. Його особливість квіточки є і на стовбурі. Готують для відвідувачів закладу і нову оранжерею. Презентувати її планують після перемоги України над Росією. А доти нікому не показують, каже директорка саду Тамара Єрьоміна після нашої перемоги ми висадимо обов'язково дуже багато калини, ми висадимо обов'язково рослини і, так думаю, ми підпишемо, де чи з кого вона висаджена та рослинка, так, ось, і відкриємо цю теплицю. Ми обов'язково зробимо кашу, як ми це робимо польовою кухнею, Кашу, ми пригостимо всіх, хто зможе тільки до нас добратися. Нагадаємо, зводити оранжерею почали у 2019 році на місці восьми старих теплиць. Проєктна вартість будівництва 33 мільйони гривень. Гроші виділили з бюджету міста. А тим часом в ботанічному саду чекають на цвітіння півоні, троянд, декоративних плодових дерев та інших квітів. Подивитися поки на них можна через соцмережі. Новини на Суспільному. Запоріжжя.